Iubește mâinile și ochii și iartă-le că au fost sclini de ibe, În care n-au știut să-ți spună În care n-au putut să-ți dea Atât cât ar fi lut, Atât cât poate dorul de țile cerea în dragoste, în rândul iubește mâinile și ochii și artele. Ne ai vrut ai fi din nou, căci prea târziu ieși caleți și prea curând se duc de tot. De mâinile și ochii Dezleagă-mi sufletul de vină Că în curând n-am să mai pot aduce și-n Turziul Târziul lumina. Treagă-mi sufletul de vină În curând am să-ți mai pot aduce în mâini și-n Turziul zâmbet lumina. lumină Iubește mâinile și ochii Și artele, Dar cât dure era, cati am plecat, o va fi mai mare. De ignorocuri.